Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til dette ny opprettet studiet ved Høyskolen i Østfold. Vi har kalt det for nettpedagogikk og nettundervisning, men fra nå av vil vi kalle det Netpad. Mitt navn det er Halvdan Haugsbakken og jeg er da emneansvarlig for dette nye studie. Og jeg heter Magnus Nord og har vært med på å lage dette studie sammen med Halvdan og et par andre. Dettta er ett studium på 30 studie som har delt in i to ämne. Det første ämne det er du på gang til å starte på nå som er en praktiskt teoretisk tillnærming til nettbaster undervisning. Til våren så skal du få et spene ämne på 15 studie det så d der du ska få lå å bygge ditt eget nettkurs. Dete studie er utvikle med støtte fra DQ. Og det betyr at vi er på en i en prøve prosjekt der vi ønsker å få en del tilbakemeldinger av deg underveis på hva du syns om studiet. Her på skjermen ser du en del viktige frister som det er viktig å merke seg. Blant annet så har studiet formell oppstart 30. august og endelig eksamensdato og frist for når alle oppgaver skal være levert er satt til 21. november klokken 23.59. Som sagt, jeg er da emneansvarlig for studiet, men med meg så har jeg en del fantastiske medarbeidere som du da ser på skjermen her. De har ulike roller i studiet. Noen er faglærere, noen vil møte deg på teknisk og på veiledning, mens andre vil du se bland annet i kommentatorfeltet eller i tilbakemeldingene. Dette er et såkalt MOOC-studie. MOOC det står for Massive Open Online Courses. Det vil si at uh, høyskolen i Østfold de tilpasser seg din timeplan i stedet for at du må tilpasse deg timeplanen til høyskolen i Østfold. Det er også sånn at uh, selv om dette kurset organiseres fra Halden så er Halden en veldig koselig by men du bør aldrig møte opp i Halden. Verken for å studere eller for å avlegge eksamen. For dette er et asynkront nettkurs som går over internett med en fremdripsplan fra uke til uke. Mange spør oss hvor mye tid må vi sette av per uke for å studere dette kurset her. Og emneplanen er helt klar. Det er 20 timer per uke som jeg bør regne å studere dette studiet. Det er bestemt av nasjonale rammer for 15 studiepoeng men her avhenger du helt av forkunnskapen du har når du starter på dette kurset. Som du ser til venstre her så ser du vad studenter på et annet tilsvarende studie sa hos oss i forhold til hvor mye timer de bruker per uke i gjennomsnitt. Og det ligger et sted mellom 6, 7, 8, 9, 10 timer i uka for de fleste i forhold til hvor mye tid de ble sett av. Og jeg absolut absolutt anbefale at du allerede nå planlegger og setter opp en timeplan for deg selv der du setter opp hvilke tider på døgnet i løpet av som du har tenkt å studere dette kurset. Og når du studerer så er jo det mesta av dette studie et utgangspunkt, et selvstudium. Men vi vill absolutt anbefale deg å få deg minst en læringsvenn. Det er mye enklere å få støtte i hverdagen og få fremdrift i studiene når du har noen å diskutere med og elte og kna studiet underveis. Så vi anbefaller absolut at du skaffer deg en læringsvenn. En person som du kan diskuter opgaverne med og prate om strategier, men hust på alle opgaverna er individue, så det må ikke leverre like oppgaver. Har ser du forslag til semesterplan? O du ser så då en oversikkt over modulene, som der er få delt utoå ykenne i nåhust. Og vi foreslår da at du forsøker på en måte å følge progressionsplan progresjonsplanen og leverer inn oppgavene som da er satt opp i semesterplanen. Så fordi våre sensorer eller veiledere vil fortløpende gi tilbakemeldinger. Og hvis du følger denne semesterplanen eller progresjonsplanen så vil det på en måte være et sikkerhetsnett for at du kommer i havn og får studiet bestått. Rent praktisk så vil du finne oversikten over progressions slash semesterplanen i Canvas. Og til venstre her i bildet så ser du da modul, du må trykke på den så må du da gå in på forkurs, og hvis du scroller det litt lengre ned, så er det en titel som sier forkurs, progresjonsplan, og der inne til høyre vil du da finne oversikten, eller den detaljerte oversikten over progresjonsplanen for studier. Då står vi inne i Canvas. Og du skal begynne emnet med å trykke dig in på moduler og begynne i forkurset. Og når du da står inne i Canvas så trykker du da på forkurs og nedover her så finner du detaljert informasjon om emnet. Og du skal gå gjennom hvert av de ulike sidene som vi har satt opp, bland annet så forklarer det, det læringsmålene, det forklarer hvordan eksamen er organisert, du finner oversikt over pensum og viktige frister, og det er også på måte beskrevet hvordan du skal kommunisere og samhandle med veiledere og få teknisk support. Rent praktisk så kan vi begynne her på en side som heter Hvordan emnet da er bygget opp. Og her finner du da blant annet en beskrivelse av hva hver av de ulike modulene tar opp, og når du da har lest deg gjennom denne siden så trykker du da på Neste. Og her kommer du bland annet til da en oversikt over læringsmålene og hvordan disse da er fordelt utover i modulene. Dette studie det handler om å bygge nettkurs og vi er veldig tiltroende til å at du skal få prøve deg fram og gjøre ting praktisk i dette studie. Og vi kan tilby deg tilgang til Canvas. Hvis du på din jobb eller din institusjon bruker et annet medium til å presentere nettkurset ditt, så kan du få lage oppgaver og nettkurs i denne plattformen. Men det forutsetter at du klarer å gi tilgang til våre sensorer til denne plattformen. Som utgangspunkt så tror vi de fleste kommer til å bruke Canvas som vi tilbyr. Og for att du skal prøve deg fram og leke og utvikle ting så kommer du til få en sandkasse akkurat som du hade i barnhagen. Bare att dette blir en sandkasse for å bygge et nettkurs. Så når du logger dig in i Canvas på heofinstructure.com så får du opp kurssiden men du vill også få opp en sandkasse. Og inni den sandkassen der kan du bygge og lage ting akkurat som du vill. I denne første emnet så vil du få et par enkelte oppgaver som skal leveres inne i sandkassa di. Når du kommer til vårsemestre og del 2 av dette kurset så skal du faktiskt bygge ditt eget nettkurs i denne sandkassa hvis du velger å bruke Canvas som din plattform for å bygge ditt nettkurs. Dette kurset er bygget opp med en examensmappe som du skal levere opp knyttet til i de sju modulene. Hver oppgave vurderes til bestått ikke bestått og alle oppgaver må være bestått for at du skal få bestått på hele kurset på 15 studiepoeng. Oppgavene de skal du levere inne i Canvas, og der kan du bli litt forvirret av og til, for i stedet for bestått og ikke bestått, så står det der godkjent. Du kan også av og til oppleve at det står 100% som beskriver at oppgaven er bestått. På slutten av hver av de 7 modulene du møter i dette kurset, så vil du få en Multiple Choice-prøve. Det består av de spørsmålene du allerede har fått sånn underveis i modulen, for vi stiller en del spørsmål underveis for at du skal kunne se om du har lært det du trenger å gjøre i løpet av modulen. Så møter du alle de spørsmålene i en spørsmålsbank på slutten av modulen, og vi trekker ut 10 eller 20 spørsmål i slutttesten där du må svare minst 80 prosent riktig. Du kan få lov å ta denne testen hvor mange ganger du vill. Og det som vi vil bestående igjen i karakterboka di, det er det beste forsøket du hadde. Digital tilstedeværelse er viktig i nettkurs, og forskning viser da at det at du ser at jeg og mine kolleger er til stede og gir deg hjemlige tilbakemeldinger, leder til at nettstudenter får en god læringsopplevelse men en annan mot att eh visa min digitala närhet till närvaro det är du også skal se mig på videoer som jag kommer til att sända ut dessa kommer att vara lite sån behovsprövd eh så jag vill sannsynligvis eh sende ut noen video eh eller kunna göra det eh cirka var 14:e dag så här för att smöra hur dans sker vägledning och kontakt mellan dig som student og oss som vägledare La oss først snakke om hvordan vi ikke gjør det. I dette kurset baserer vi oss ikke på det dere sender personlige meldinger til oss på e-post, på personlige meldinger på Facebook eller personlige meldinger i Canvas, fordi at det er såpass mange studenter på dette kurset så må vi gjøre noe som er bærekraftig og skalerbart. Og da er det sånn at når du har et spørsmål så er det sikkert mange andre studenter som også lurer på det samme. Så vi vil at du går in i diskussionsforum i Canvas. Der har vi en tråd per modul plus en som heter generelt. Og når du har et spørsmål om modul 1 så vil vi at du går inn i modul 1 leser gjennom vad andre studenter har stilt spørsmål om tidligere. Kanskje medstudenter eller oss lærere har vært inne og svart på dette spørsmålet, da får du svar på dette. Om det ikke har stilt dette spørsmålet i diskusjonstroen fra før, så stiller du spørsmålet, og så skal vi svare så raskt og så godt etter beste evne på det spørsmålet du har. Vi har en annen informasjonskanal som er en Facebook gruppe i dette studiet. Det bruker vi fordi det er så er det mange studenter som bruker dette mye. Vi tvinger deg på ingen måte til å være på Facebook så visst du ikke vil være på Facebook så ska vi ikke tvinge deg til det. Du kan stille generelle spørsmål inne i diskusjonsforumet. Men Vi vet at mange studenter liker dette her, så dere skal få lov til å stille spørsmål i denne Facebook-gruppa. Vi vil oppfordre deg til å gå inn her og bli medlem. Når studiet har startet vil vi stenge denne gruppa slik at den ikke er åpen for allmenheten, og alle venner dine kan på Facebook ser hvilke spørsmål du stiller. I Facebook-gruppa, der kan du stille generelle spørsmål om studiet. Men vi vil ikke at du stiller fagspesifikke spørsmål knyttet til en modul. De vil vi ha inne i Canvas. Grunnen til at vi ikke vil svare på det på Facebook er at når vi svarer dig på dette her, så er det så mange studenter på dette studiet at når neste man lurer på dette her, så er det sannsynligvis det spørsmålet så langt nede i Facebook-streamen at man aldrig får lest det. Men vi er klare av at av og til så har du spørsmål som ikke passer i det offentlige rum. Og då har vi på en måte en sikkerhetsventil. Så har du et spørsmål som du vill stille til oss så kan du sende en mail til MOOC alfa kjof.no. Der vil alle veiledere og teamet være inne og lese meldinger fortløpende. Vi håper at du vill- tenke deg om før du sender den mailen och tenke kan det være sånn at det faktiskt faktisk andre enn som lurer på det samme. Og hvis det ikke er for personlig art på det så skriv det vær så snill, i diskusjonsforumet. Dette med att detta är ett studium där som alt er asynkron det høres da veldig upersonlig ut. Men fortvil ikke. I dette studie så har vi 25 timer i uka tilbud til på dropping -in inn det vill se si at hvis du går inn på videotjenesten whereby.com slasj til de tidene du ser på skjermen her mandag til fredag fra klokka 11 til 13 og fra søndag til torsdag fra klokka 18 til 21 så vil du få en personlig veileder som prøver å hjelpe deg etter beste evne. Her er det viktig å få til en slags balansegang. Eh, hvis du sliter med å skjønne noe, så må du absolut i stedet for å sitte der få være så frustrert, så må du oppsøke veiledning. Men du må også prøve å lese ferdig hva som står på siden da, før du kontakter veiledning. Veiledning, vi er her for å hjelpe dig, til få en god opplevelse av dette studiet. For i et vanlig klasseroms læringsdesign, så kan du til enhver tid spørre læreren, i dette studie så går læringsdesignet mer ut på at vi veileder dig genom Facebook, diskusjonsforumet og også i høyeste grad denne tjenesten med videovejledning. Grunnen til at vi bruker videoveiledning og ikke telefon, det er at under videoveiledning så kan du dele skjermet oss og vise deg for eksempel vad tekniske problemer er i forhold til det du holder på å i en oppgave der og da. Og så litt praktisk om videoveiledninga. Vi oppfordrer deg til å bruke Chrome eller Firefox når du er på veiledningen vår. Og når du kommer inn så må du gå inn og så må du trykke på tillat til å bruke webkamera og mikrofon. Du må ikke ha på webkamera, men vi synes det er veldig koselig hvis vi også får se det mens vi veileder deg. Hvis du møter på noen tekniske problemer som for eksempel at du ikke har fått loggere på til Canvas eller at du har opplever andre tekniske utfordringer med nødvendig programvare som du må installere, så kontakter du da IT-vakten. Nummeret ser du ned på skjermen, og du ser også e-postadressen som du må bruke for å kontakte for å få support. Det fantastiske med dette studiet her, det er at vi har ikke noen bøker. Alt pensum er gratis og tilgjengelig på Canvas. Så hvis du da går inn på nettadressen du ser her, hioffinstructure.com, så vil alle artikler og annet type pensum være tilgjengelig på denne plattformen. Då Da står det egentlig bare for oss og ønsker deg hjertelig velkommen til dette nye studiet ved høyskolen i Østfold. Og oppsummert studietips til slut prøv å ligge i forkant av progresjonsplanene vår. Prøv å få dig en læringsvenn som du kan studere sammen med. Og har du ett problem ikke tvil og ikke vær beskjeden. Vi er her for å hjelpe deg.